مو يا لازمها بيت الخزينه فارغه وثلاثة تريليون رايحه و5 مليون رايحه ويم واحد يمزيد زيد عبيد والمس... والمستشفيات مسالخ والمساجد مهدمه والمدارس ما شاء الله هم قال رجعنا زين احنا تحكي تزعل تقول لعمي او الحكومه تدرونها سوت فينا شرشحتنا ما خلت بينا يبا شلون الشيخ يقول مدارسنا حبان اللو، اللي عاد مدرسة عمي هاي مدرسه هنا عندنا بالمنطقه احسن مدرسه سالت واحد من الطلاب قال لا احنا خمسة 75 طالب بالصف عشان اثنين شلون تحكي عن تعال المدارس شو المدارس انا حبان اللو؟ والله حتى هسه احنا نتمنى تصير حتى انا حبان اللو بعد ما تلحقها شو تلحقها؟ خمسة 75 طالب بس قول شلون راح يدرس؟ شو شو شلون يدرس؟ شو شو يدرس؟ مدرسه ما بها رحله وكم يا وزاره يا حكومه من الله يسود وجوهكم لا. حسبنا الله ونعم الوكيل بكم لا نمسك رحمه الله حسبنا الله مدارس متهرئه طلاب قاعده على القاع 150 وين وديتوها؟ مو عندكم فائض بالخزينه؟ ناس ما متعينه؟ ولذلك رحمه الله ما تنزل عليكم لأن رحمه الله لا تنزل على هؤلاء الأشرار لا تنزل على هؤلاء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا تريد رحمه الله تنزل عليكم؟ حراميه سراق ما تستحقون سرقت أموال وقوت الناس الناس جياع الناس تعيش باتجاه انه حتى تاخذ من عنده إيجار بدل ما تروح تسوي له سكن اي مو هذا البلد بتروس الصحراء؟ يوزع؟ يبني؟ مدارسكم متهالكه؟ كتب ما عندكم؟ وين انتم؟ انتم مات؟ انتم مرايات؟ شنو انتم متخلفين؟ وين كليات الدوله؟ وين ايرادات الدوله؟ اين خير الدوله؟ وين منافع الحدود؟ وين منافع الداخليه؟ اين المنافع؟ اين الاستيراد؟ وين التصدير؟ وين منافع المطارات وين منافع النفط وين الزعف وين الزعاب وين المي وين التجاره وين الصناعه وين الزراعه اين أموال الشعب اين أموال هذا البلد وينكم 4 ونصف مليون بليون, بليون برميل نفط اين هذه الثروه طالبات تقدرون تجيبوا له رحله شنو هي الرحله وكم شنو الرحله حد تجالو خشبه ولكم ما تقدرون تمنوا لكم صف ولكم صف 500 طابور، ولكم نص دبل 500 ما تقدرون ايش تسوون من انتم انتم شياطين انتم عبالسه لا بارك الله فيكم لا بارك لا عمد الله في سلطانكم تريد رحمه الله تنزل علينا شلون تنزل رحمه الله شلون تنزل وهذا وهي السرقات وهذا الحرام اتأكلونه سم ببطونكم سم وهذا السم تاكلونه ببطونكم ببطون عوايلكم بطون سواكم من الشريف مليارات تسرق من هدر طعام الناس تتحكم به الناس تتحكمون به من سبب الظلم وهذا جوع اللي انت صار به صار بهذا البلد وينها وين خيرات هذا البلد بس ريدي. خيرات هذا البلد وينه وينه دائرة ما عندكم بها خير دائرة ما عندكم بها خير ولدكم ما متعينه كل واحد صاله شنو عقد واحد صاله 10 سنين و11 سنه شنو زين هو ايش قد الانسان يعيش جد ألف سنه و سنين ما متعين عشر سنين هو على العقد ما يعني الى لمن نشتكي؟ شلون تنزل رحمه الله سبحانه وتعالى كيف تنزل رحمه الله كيف تنزل رحمه الله اين هذه الاموال صار هنا بيد بيد فلان وبيد فلان بيد الأحزاب وبيد الميليشيات لماذا تفعلون هذا؟ لمن سلطكم؟ لا أدا الله سلطانكم؟ صار يديون لهذا وهذا صار واحد اللي واحد للإسرة صار يديون ما تستحون على لحياكم ما تستحون على شواربكم قسم بالله انقسم بهم مسويين لحية لن إسلاميين متقين متقن الله بتحتذر ما يقدر زي اللي لأنه إسلامي هو هذا الدين مالك هذا الدين بليس. دين إبليس دين إبليس أبعالسة وتروجون رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليكم ما تستحون مدارس ما تقدرون تبنون مدارسكم كلها طين متهرة ولا التعليم التعليم صار كله تعليم أهلي الكليات الحكومية اللغات التعليم المجاني من طين دزهر ليش شهاداتنا صارت خمسه بربع ما حد يشتريها البقال يضحك عليها الله يسود وجوبكم